أشكره، <سؤال> جميل جدًا، سمعت الكثير هذا جميل، أشوف الكثير من الوجوه جميع وأنا أتحدث مع بها، منها جميلة، أشوف التحول منها، وخاصة هذه الشريحة هذه الشريحة هذه، هذه الشريحة هذه، اي الشريحة هذه، يعني الى ان هذه الجمعيه مثل الحي الجديد وأبناء ابناء الحي الجديد وخربوا وخربوا وخربوا انسان انسان من ابناء الحي الجديد الذي كان عمره في خدمه الامن الوطني تقريبا ما يزيد عن 38 سنه الى الى الى, إلى, إلى ان حال على التقاعد بكل